ايه يا عم انت ما ايدك بس كده؟ بس ايدك بس كده يا عم الكلام انت حلو كده يعني؟ رايح فين يا انت كده حلو؟ انت كده حلو يعني؟ يا عم يا كده بس طب وايش تعمل ايه يلا توكل الله ايه يا عم روح؟ ايه يا عم ايه؟ بس يا عم اسمع الكلامات اللي معاك لسه دي يا لا لا يا عم اسمع لا بس